ناسین گلوکار عاطف اسلم نے ہمایوں سعید کا مشہور ڈائلاگ دو ٹکے کی عورت منفرد انداز سے ادا کی ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جو ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے غیر ہو یا سوشل میڈیا ان دنوں ہر طرف ڈرامہ میرے پاس تمہوں میں ہمایوں سعید کے ڈائلاگ دو ٹکے کی عورت کا چرچہ ہے اور اب دیگر شعبہ جات سے تعلق ہونے شخصیات کی زبان پر بھی اسی ڈرامے کا تذکرہ ہے اور اس ڈرامے نے عاطف اسلم پر بھی سحر طاری کر دیا انہوں نے اس ڈرامے کا مشہور ڈائیلاگ منفرد انداز سے بول کر مداحوں کو ایک نئی ویڈیو فراہم کر دی نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس کی ابتدا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری امریکہ جانے والی فلائٹ میں تاخیر ہو گئی اور اس وجہ سے میں اس وقت دبئی ایئرپورٹ پر ہوں جبکہ میں گزشتہ رات سے سفر کر رہا ہوں اور ابھی تک پھنسا ہوں ادنان صدیقی نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ عاطف اسلم اور جب انہوں نے اپنا موبائل کا رخ آتف کی جانب کیا تو عاطف نے منفرد انداز کے ساتھ ادنان صدیقی کو ڈائلگ بولتے ہوئے کہا کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں لیکن آپ نے صرف دو ٹکے کی فلائٹ کے لیے پچاس ملین کی ویڈیو بنا دی आ, आ, आ, یہ کہاں سے یہ نہیں ہے یہ آتف کی جانب سے بولے جانے والے ڈائلگ پر ادران صدیقی اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکے اور توجب کا اظہار کیا کہ یہ انہوں نے اچانک بولا ہے ورنہ یہ منصوبے میں شامل نہیں تھا تو آپ اس ڈرامے کے بارے میں اس ڈائلوگ کے بارے میں آتف اسلم کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے بارے میں کیا کہیں گے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں اللہ حافظ